19 серпня армія Російської Федерації повторно обстріляла університет імені Петра Могили. Двома ракетами окупанти знищили головний корпус. Дві ракети мало показалося, так? сьогодні ми отримали ще дві. І я що хочу сказати, що от одна ракета, яка влучила біля парадного входу, воно, ну, на мій погляд, значно більшою потужністю, їм, ніж ті, які були попередні, тому що руйнування, які завдані корпусу, вони надзвичайно великі, тому що і підземна частина, і навіть не те, що перша стіна, перша, друга і третя стіна в підвалі капітальні, вони просто збиті, збиті і сунуті. І, звичайно, що за рахунок цього, з підвала до четвертого поверху все це рухнуло. Російські війська вже обстрілювали університет 17 серпня. Тоді ж ракети зруйнували фасадну частину та пошкодили головний вхід. Вночі, 19 серпня, армія Російської Федерації вкотре використала ракети С-300, повідомив прес-офіцер Миколаївського обласної військової адміністрації Дмитро Плотенчук. «Сьогодні, 19 серпня, Російські окупанти в чергове обстріляли місто Миколаїв вночі. І якщо вчора вони застосовували систему залпового вогню, то вночі вони чергово застосували протиповітряну систему С-300. Дві з ракет впали знову на територію Чорноморського національного університету, ще зруйновано головну будівлю, фасадну частину, та друга ракета вдарила вже в дах. Повторно пошкоджено приватні будинки навпроти навчального закладу. Внаслідок обстрілів дві людини отримали поранення. Серед них і Віктор. Чотири ранку, як спав, удар, взрив. Далі поки це, другий взрив, далі вже все машинальне. То діда вивів, то це, як його, за кров йде, голову держусь. Приїхала, правда, інакше, скільки, красного креста, не так... Поверхністю ну, зробили обробку. В тому визвали скору, скора взяла СМП, наложили шлих. Цього разу пошкодження у будинку чоловіка більші. Вибухова хвиля знесла дах та покрівлю. Стекла всі повилітали, щоб було стекло в хаті всі. Стекла не є, ні одного нету. Зашили, цю пленку дали. Відповідно все повилітало. Все это, как Криша вам. Ось, мабуть, розпасло дерево, щоб кришу повністю не зорвалося. Дома. От ідіть, сфотографіруйте, де я спала і як мене чуть не вбило. Пошкоджень зазнало помешкання Нелі. В момент вибуху жінка перебувала у спальні. Розповідає, ледь залишилась живою. Я спала в 4 утра, 3 минути, десь так, почало 5-го. Вибух на Могилянку. И этот вывух я когда почула, я вскочила быстро, чтобы... я всегда прячусь, как нас учат между этими, кто туалет, и это, и только и... выскочила, а света не было в хате, не видно, и мне прямо э... стена падает на спину, я вот так вот нагнула и, ту... и несу не эту не стену. І тут вже раз-раз падають от ці возлі окон бульйжники, бо двері там вибито і все. І я як-то проскакиваю, і спина, правда, трошки поболіла. Але... Тепер кришу візде пробила. Пробила кругом кришу. Кругом, навіть і в цьому домі, і в тому. Ми вже були, розділали цю кришу. А зараз треба обратно все робити на місці обстрілі від самого ранку працюють комунальники. Вони прибирають завали та видають людям плівку. Від самого ранку почали працювати комунальні служби, для того, щоб почистити ці завали, які утворилися внаслідок повторного обстрілу ЧНІУ. Додатково зараз надаємо допомогу населенню плівкою, і робимо огляд пошкоджень для того, щоб це зафіксувати і в майбутньому вести мову про відновлення. Російські війська нищать освітні заклади міста та приватні будинки цивільного населення. Місцеві жителі вдруге мають ремонтувати свої будинки після обстрілів. Головний корпус університету імені Петра Могили реконструкції не підлягає. Про це повідомив ректор навчального закладу Леонід Клименко. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.